කණකීචෝ ලෝකෝ කණකීචෝ ලෝකෝ වික්ඛවේ අස්සතවා පුතු ජනෝ වාසති නොචකෝ සෝ ඥානති ඛණං වා මෙතන තියෙන වචනය පුතු ජනෝ කියන පෘතග්ජන කියන එක නියම මාගදී වචනය පුතු ජනෝ එහෙම නැත්නම් කියන එකයි රාග පුතු දේශ පුතු පුතු ජනිත කරනවා කියන ඇලිලා අප්‍රිය දෙත් එක්ක ගැටිලා ප්‍රියාප්‍රිය අතර මැනලා අපි අර රාග ගතියක් ද්වේෂ ගතියක් මොහ ගතියක් වටේ හදා ගන්නවා රාග ද්වේෂ මොහ කියන්නේ කෙලෙස් ධර්මයි ඔය කෙලෙස් ධර්ම වලින් නිවන් මඟ වැහෙන්න කෙනෙක්ගේ මිනිහෙක් වෙලා දැන් මේ කරන්නේ අපි කරගatti හේතුවට ඵල දෙවලා දානවා අපි කරන්නේ තව හේතු හදා මේ හේතු හදා ගන්නින්ද ඵල උරුමෙන් අපිට ආපහුයි ඉපදෙන්න සිද්ධ